یک برادری که دو سال میشه گم شده روی از او صحبت میکنیم رفی گفت که ما بیادر رو مریشیم و روان کردیم اردوگاه اردوگاه روان قدیم مریشید گفت اومددی مزی نیمروز مرز اات این یاد دنبال کردیم هرچهی که دنبال قدیم هیچ پیدا نکرد امی ویدیو را اشتراک بگذارید. تا امکاری شبابی دوست ما ما از رفیقاش خو خصومت ندارییم با هیچ دیگه ندارییم میگیم یک عمر پیدا شو ما موکی ما مو از این پریشانی خلاص سلام دروت خدمت شما دوستان عزیز امیدوار استم که آلتان خوب باشد در این برنامه ما روی یک برادری که دو سال میشه گم شده روی از او صحبت میکنیم و از شما میخوایم که این ویدیو را تا آخر ببینین و گپایی که ما میزنیم شما برداشتانه بگوین و معلوماتی که شما از برادر ما میگنید که برادرش البته در کنار ما هست ای معلومات ای تمام معلومات از برادرش خواد گرفته ای چگونه گم شده در کجا گم شده این قضیه چگونه هست ما تمام معلومات از برادرش آغاز میکنم و شما بشنوید و ببینید خب سلام خوب هستین سلام و ساز خوب هستین سلامت باشین میشه خدمت علیکون هم ازیاستم از, از ولایت تخار و رسوال روسا بسیار خوب چند سال است که ایران هستی من تقریبا 7 ش... ش... میشه که ایران هست برادری ای که گم چی نام داره نعمت الله نعمت الله از خلق کلاونتره شد کلاونتر از من از خلق است سنشون چند لیسه دو باش یا شقمادم قد پخش بود از, از بود. بود. بود. چره چره خود کد پخش از خود پخش شد چهره تو چهره خودت بود چهره خود نداشت بله خب بسیار خوب این چند سال پیش ایران اومده این در سال 99 برج نو اوماد ایران اوماد تو در سال 99 سال 99 ایران اوماد برج نو گم شد در سال 1399 ایران اومد در برج نه ای گم شد دو سال دانی میشه که گم است فعلا ای با چند نفر آمده بود ایران ای نفر آیران. با 4 نفر اومده بود خب چی کار میکرد کارش کاری ساختمانی میکرد کاری کاری ساختمانی با... میکرد کار خب خواب... او والاش هم دیوالش هم امروز بود اند دیوالش هم رو بله امروز بعد از اینکه گم شد شما چی کارا کردین چی معلومات حاصل کردین رفیق گفت که ما بیادرن مریض و را... روان کنیم در اردوگاه اردوگاه روان کردیم مریض گفت ما آمدیم مرض نیمروز مرض ایراد دنیا دنبال کردیم هر که دنبال مول کردیمش پیدونه نکردیم از جسر پیدونه کردیم دیگه باز ما آمدیم ایران در ایران هم پیش د فقی قاش رفیق ایران بود میگم ما روان کنیم اردوگاه اردوگاه هم رفتیم که در اردوگاهش اثر نسبی اسم ولادش کی نهفته وقتی که در ایران آمد خود چکه ما ایران آمدم رفتم ام پیش رفیقاش رفتم اردوگاه رفتم جایی که جایی که کار میکرد و شرکت و رفتم هرچی چی که دمبال کردم هیچ جسری پیدا نکردم بالاخره معلومات رفیقاش چی بود رفیقاش میگه که ما ردی مست کنیم رفت و به من دادیم میگه مندیسمون مرد اردوگاه الان ما دو سه روزه اردوگاه مریم پشت در اردوگاه میگه فردا بیم پس فردا بود دیروز با ما چی داخلی اردگاه اجازه دادم رفتیم ورقای که می برداد کمپودرها نگاه کردیم هیچ اثر پیدا نکردیم. مهندیس ای به موتر شاند اردگاه برد مهندیس دیدیم؟ مهندیس قیخدی مهندیس سوت کردیم مهندیس چی بود؟ مهندیس گوه ما بردم در, در اردگاه تاویل دادم ما بردیم بردیم به اسم ولد ایش نیست نیست وقتی که مو با موتر ش برده وقتی معلومات مه مهندس میگه که ما بردم وردگا آیا تویل داده یا دمو نزدیکا ول کرد مهندس میگه ما تعویل دادم در دا وردگا تویل دادم تعویل دادم ولی ما اومدیم نمروز نمروز اومدیم بعد از نمروز ایراد رفتیم به حرف رفیقاش هرچه که دنبال کردیم عشقای بزرگ چوب کردیم در مسافرخونه رفتیم اینجا دنبال کمیش پیدا نکردیم چهر حالا رفیقاش گفت که مشکلی روانی داشته و مریض شده و بالاخره ما را ردی کردیم از اردوگاه گم شده. الان ما اردوگاه درست ولی مریم با اسم ولد فامیلیش میزنیم ایش کی به نام نیامده نیومد اردوگاه هم اردوگاهی که طالب داده رفت رفتیم اردوگاه رفتیم اردوگاه که رفتیم میگه با اسم ولدش کی نیامده اگر اسمی... شاید اسم شاید اسمشات دیگه چیز گفته باشه دیگه نپرسیدین که در ایران اونها ن... به نام چی زاد ونه پسر من نعمت الله سلامه نعمت الله فامیل بود دیگه نعمت صدا میکرد مثلا ما خصومت نداریم سری رفیقاش کار خرابی نداریم و میفهمیم که اگر اموری از پیدا بکنی پدر, پدر مادر تن چه میگرد پدر و مادر از پریشان است میگه که یک اثر یک نشونش به ما پیدا شود از هیچ جای هیچ خبری ما خبر دو سالیش خبری نیومده است به چی کارا کردین مثلا در دفترای رفتیم به دو سالیش چی نکد. ما دیگه دنبالش هستیم دای دو سال دا درکی پیدا و دوستان عزیز دوستان عزیز قضیه رو از زبان حمزیا فهمیدین و شنیدین دوستا برادر اینا در ایران دو سال قبل گم میشه البته در سال 1399 شش 6 مابعد یک مشکل پیدا میکنه بعد از مشکل پیدا کردن به قولی رفیقاش اینا به اردوگاه تویل داده میشه و گم میشه دیگه بالاخره ای ای یع ساری دیگه پیدا نمیشه اینا گفتن که ما اردوگاه رفتیم نیمروز رفتیم یاد از هر جا پرسپال کردیم تا حال اثری از ازی دوست و عزیز ما بدست دست نبود و پیدا نکردیم دوستای عزیز اگر شما این ویدیو را می اتمن این ویدیو را داشتراک دا بگذارین و های رو دوستانتان به اشتراک بگذارین اگر با چینین مشخصات با چنین نام شما آگاهی دارین اگر چهره دیده باشین با چهره و امی چهره ببینین و امی جوان است که شما میبینین دوستا ای گم شده و حتما، در قسمت پیدا شدن این نعمتالا جان با ما همکاری بکنین اگر رای وجود داشته باشه شما عطمان نظریات خودتان را بینویسین تا که ما از نظریات شما استفاده بکنیم تا نعمتالا جان پیدا شود همکاری تانو میخواییم دوستا نعمتالا جان از ولایت تخار و لسوالی را است دشتابی هست انشالله شما همکاری بکنین به این برادر ما ما هم هم کارشان هستیم که انشالله بتانم از این طریق ما برادری عزیزه پیدا بکنیم بدسترس پدر مادرش قرار بتم در آغوش پدر مادرش بر بگذاریم چون که پدر مادرش زیاد با تشویش است زیاد با تشویش است که برادرش فرزندش پیدا شود و از شما تقاضا دارم که حتما با ما همکاری همکاری بکنید جدا از این ویدیو تصویری چی رای دیگه ما متفق بکنیم چی رای دیگه پیش بگیریم تا ای برادر پیدا شود به ما بگویید راهنمایی تانه حتما میخواهیم و حتما اگر راهنمایی کردنمیتونین همین ویدیو را در اشتراک بگذارید تا همکاری شود و دوست ما شماره خود را ما شماره امزیاد جان هم میگذاریم و شماره خودمان میگذارم ان به این شماره ها در تماس شوید و ما را همراهی بکنید دوستان خوب نعمت الله از دوستا از که ما را میبینند چی میخواهید از ما از دوستان میخواهیم که ویدیو را پخش بکنند در گوش ها در هر جا در بیادر ما در هر جا کی است یک نظر در خانواده ما باید ما یک دنبال بکنیم اگر اثر پیدا بکنیم از اینکه خانواده ما پریشان است مادر ما پدر ما خیلی پریشان است میگم ما یک اثر پیدا شاو ما از رفیقاش خو خصومت نداری میکم چی دیگه نداری میگم یک عمر پیدا شو ما که ما از پریشانی خلاص شورا دوستان ویدیو رو دیدین انشالله شاء ده اشتراک بگذارید و اینم کاری شوه با ای مشخصات با این چهره حتما اگر جای دیدین ما رو همراهی بکنین و حتما و اشتراک گذارین دوستان دیگه ویدیو رو به طول نمیبریم انشالله تا ویدیوهای بعدی تا برنامه بعدی شما را با لایک پاک میسپارم خداحافظ